og glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abbonner-knappen og bjelleikonet. Vi legger Teksting av Nicolai Det basketversen nedenfor for lenker til nettbutikken vår får du kan kjøpe reservedelene.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 passo bli bedre en kommentar producer så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var nyttig. Føll oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er